Eu sou da Fonsagrada e destos nove anos vivo aquí no Loco. Pois vai facer como sete anos, mais ou menos. Eh? Sí. Levo bastante tempo xa. O primeiro de todo, a tranquilidade do centro. Non dá nada que ver nos centros onde estaban os rapazes máis novos. Moito bullicio pelos pasillos carreiras, problemas. Que é todo máis tranquilo. O centro tamén ten unhas instalacións moito máis pequenas estas. Chega así A calquera punto do centro non... Ben, ben é... Están nun entorno moi bonito, dentro dun parque tamén Ben Boa Vario pinto Xente que ven polo que quere Que xa ten unha idade que o, o lo que fora non cuido estudiar antes Por as súas circunstancias eh, Que ora quere retomalo para promocionar o meu traballo eh, Para facer outros estudios despois Despois xa ti máis nova e que dame que ven máis obligada polos pais Pero bueno, ben, ben Primero de todo, que me levo moi tan case que está traballando aquí, eso é difícil. É difícil encontrar eh, un equipo así que te sientas integrado. Ben, gustame moito despois ver que hai xente que aproveita esta oportunidade que que se llades despois de de anos. Eh, que sai cara diante, que pode mellorar no traballo. Gusta beber eso, gusta ver eso, ver eso. Eh, sobre todo o, a, o ambiente que hai docente. No Eu creo que deberían de potenciálo máis, está como algo como algo olvidado, casi se centra máis nos rapaces máis novos, que... e hai moita xente que ainda hoxe bueno, ten anos, xente que xa vai entrar en anos e que necesita destes centros para salir.